вона вкрай важлива. Ми постійно приймаємо таку участь у здачі крові. У нас є такі вже донори-прикордонники, які в сороковий раз здають відповідно кров. Здача десятка, напевно, за кількістю. Чому здаю? Ну, тому що бойові дії тривають.